Godmorgen. Godmorgen! Ja, altså Jo flere der gider at køre sammen, jo færre biler skal man jo ligesom dele motorvejen med og parkeringspladserne på universitetet. Lige så lang tid vi har haft dem, her, jeg brug. det win-win, fordi jeg skal køre alligevel og for den der med, at det er billigere, når jeg skal med tog. Det er meget hyggeligt at have en med i bilen, så følelstiden faktisk ikke så langt. Jeg gør det ikke for pengene, det er mere for lykkelig skyld. Jeg, jeg bor i Silkeborg. kører frem og tilbage til Aarhus. tre gange hver uge. Det her med at køre med, med, med bus og, og tog, det, det kan jeg også det skal gøre selvfølgelig. Men det, det kan være det lidt besværligt for til at passe ind i. Det er jo også et bidrag til den, den, grønne, den grønne omstilling, vi, vi gør, når vi prøver at tage med. der sagde, hey, der er også den her eh, tag med-app. Og så tænkte jeg, at det var noget for mig, fordi førhen cyklede jeg øh, stort set hver dag, når jeg var inde på AU. Men så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at være øh, to i en af de biler, jeg plejede at overhalde på cykel, sådan, så jeg fik noget ud af at være med. Men jeg synes, det er helt vildt sjovt. Øh, jeg møder nogle forskellige folk, både fra AU og fra andre steder, og det en, en måde at, øh, at bruge tiden fornuftigt på at komme ind på arbejde. Tak for turen steg. Selig tak. God dag. Tak for nu.